Δεν γνώρισα μια μέρα που η βροχή χαΐδευε τη θάλασσα Τον ήλιο είδαμε στα μάτια σου και τα χάσα. Μια νύμφη να γεννείς δικιά μου παρακάλεσα για σέναν ως και τους πλανήτες Σ' αγάπησα πραγματικά σπίχτα σ', σ Τι έρωτα στα χείλη σου το διαβάσα άχθε Θεέ μου αμάρτησα Σεργιαννίζεις τα σκεπάσματα Θολό το δίληνο του πόθου Τα γητάσματα Εκτάρτα χείλη σου Στη μέθη μου ηνασματα. Πύρμα και θάλασσα Αγαράματα Το αρώμα σου Σεργιαννίζεις τα σκεπασμάτα, Θολό το δίληνος του πόθου Τα κοιτάσματα νεκτάρτα χίλη σου Στη μέθη μου Είναι άσματα Πύρμα και θάλασσα Είναι ερημό. Ο ψελίζει στά. Είσαι νοχός. Με νοχός. Σελίδα μελανή αυτού του έρωτος Το θρόισμα θύμησες Μου φέρνει Δεν είμαι πλέον στην καρδιά σου ένας ταλαιπώρος Που συντροφιά του μόνη και δυο αίματος, που στάξαν απ' την κόψη του σύρματο πλέγματος Α, Θεία μου είμαι Αράματα, το άρωμά σου σεριανίζεις τα σκεπάσματα όλο το του πόθου τα γυκτάσματα νεκτάρτα χείλη σου στη μέτνη μου ηνασματα. πύρμα και θάλασσα αγράμματα το αρώμα σου σεριανίζει στα σκεπάσματα όλο το δίλη του πόθου τα γυκτάσματα Εκτάρτα χείλη σου στη μέθη μου η Πύρμα και θάλασσα Πένθημος Εάννας και ο δέσμος όνειχουν Είμαι εγώ που θα ζει οι ήλια χτίδες ξενυχτούμε σ' αυτό Σε σκότωσα για να μην γίνω κερατά